یہاں بکتا ہے سب کچھ ذرا سنبھل کر چلنا یہاں بکتا ہے سب کچھ ذرا سنبھل کر چلنا لوگ ہوا کو بھی بھیج دیتے ہیں گوباروں